Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu günün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında danışıqların növbəti mərhələsi olacaq. Avropa İttifaqı Azərbaycan tərəfdaşlığı haqqında yeni sazişə dair danışıqların növbəti mərhələsi gələn həftə Bakıda keçiriləcəyi bu barədə Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev bildirib. Onun sözlərinə görə, ötən il başlayan danışıqlar üç istiqamətdə: siyasi və təhlükəsizlik məsələləri, ticarət və investisiya məsələləri, müxtəlif sektorial məsələlər üzrə uğurla davam edir. Növbəti görüşdə siyasi məsələlər müzakirə olunacaq danışıqların sonuncu mərhələsi may ayının əvvəlində baş tutub deyə bildirib. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin siyasət şövbəsinin rəhbəri, nümayəndəliyin birinci müşaviri Deniz Tanilidis təsdiq edib ki, yeni sazişlə bağlı danışıqların növbəti mərhələsi 29-30 mayda Bakıda keçiriləcək. ATƏTİM Parlament Asambleyasında Paşinyanın Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfəri məsələsi qaldırılacaq. ATƏT-in Parlament Asambliyasının iyul ayının 7-11-də belində keçiriləcəyi sesiyasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın işxal olunmuş ərazilərimizə səfəri, eləcə də bəyanatları ilə bağlı məsələlərə toxunulacaq. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında ATƏT-in Parlament Asambliyasının vizs-prezidenti Azərbaycanın qurumdakı nümayəndi heyəsin rəhbəri Azay Guliyev deyib. Onun sözlərinə görə Dağlıq-Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi hər zaman Azərbaycanın ATİN Parlament Asambleyəsindakı nümayəndə heyətinin gündəliyində duran birinci məsələ olub. Əvvəz Zeynalı Bakı şəhər ağır cinayətləri dair işlər idarəsində çağırıldı. Şişeyn Abdullayev məsələsi gündəmdədir. Əvvəz bəy, sizi bugün pakoluqa çağırmışlar, nə üçün çağırmışlar və nə ifadə ediniz? Məlum oldu ki, təxminlərimiz ee doğrudur. Hüseyn Abdullaheyevin Uskanın e, işi üzrə çağırdılar, çağırıblarmış. Onunla babam mövqe suallar oldu, mövqe məsələləri danışdıq. Uskayla tanış <coughs> sağlamadı. Söz dostluğumuz e, münasibətlər necə oldu? E, yazılar məsələsində necə baş verir? Mən bu sualları soruşdular. Məlum oldu ki Hüseyn e, Abdullayev mənə zəng edib. Mənim özümə də maraqlı bir şey gəldi o e, 2016-cı ildə. E, Mən bu yaddımda deyil. O dedi bizə zəng edib, səyib. Yəni bizə dünyanın hər tərəfindən hər kəs zəng eləyir. Yüzlərlə zəng gəlir. Yüzlərlə Facebook-dan, WhatsApp-dan digər ünsiyyət vasitələrindən, şəbəkələrdən Bizə problemləri olan, e, nə bilim, dərdə olan, səhər olan adamlar zəng eləyir. Rusqa ictimai-siyasi xadimdir. Azərbaycan ictimai-siyasi mühitində bütün hallarınla, təlatümlərlə, qalmaqallarla yaşanan bir adamdır. Deputat olub, Azərbaycan hakimiyyətinin təsis olunmasında, qurulmasında, qorunmasında müstəsna xidmətləri olub. Sonra da gelib mühacirətə və təbii ki, hər bir başı doktorla, Hər bir media adamından onun da əlaqə yaratılması çox mümkündür və hər bir başçı daxtının onunla da əlaqə yaratılması mümkündür. BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında Azərbaycanın milli məruzəsi dinlənilib. BMT İnsan Hüquqları Şurasının Üniversal Dövrü İcmal üzrə işçi qrupunun 30-cu sesiyası çərçivəsində Cenevrədə Azərbaycanın milli məruzəsinə baxılıb. Ölkə başçısının 2018-ci il yetimai tarixli sərəncamına uyğun olaraq ölkəmiz sesiyada yüksək səviyyədə nümayəndə heyəti ilə təmsil olunub. Tədbirdə nümayəndə heyətinin üzvü Ədliyyə Nazirinin muavini Toğrul Musayev iştirak edib. Azad Rəhimovun oğluna xəbərdarlıq, rəhbərliklə oynamağa cəhd etmək. Tanınmış Britaniyalı avtoidman eksperti Joe Seward öz blogunda Bakıda Formula 1 yarışlarının təşkilatçılığına xəbərdarlıq edərək, Liberty Media şirkəti ilə müqavilənin şərtlərinə yenidən baxmaq cəhdindən əl çəkməyə çağırıb. Bakı Şəhər Halqası Şirkətin direktoru İdman və Gənclər Nazirinin oğlu Azad Rəhimov bir neçə dəfə xarici kiblərə beydirib ki, Azərbaycanda Formula 1 yarışlarının keçirilməsinə dair müqavilənin şərtlərinə yenidən baxmaq lazımdır. Çünki Azərbaycan bu yarışlar üçün başqalarından iki qat çox ödüyür. Bakıda Formula 1 yarışlarının keçirilməsi üçün müqavilənin müddəti 2020-ci ildə başa çatır. Razlaşmaya görə müqavilənin daha 5 il uzadılması nəzərdə tutulur. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.